مرحبا عليكم شلونكم يا ربي تكونوا بخير اليوم راح نحكي على مزج الالوان هذا, اللون، هذا الشي راح يفيد المايكوب ارتست اللي يفيد اللي يصبون الجدران الاثاث الديكورات الـ الـ كل شيء كل شيء اللي يمزجون الوان راح استخدم الفرشة رقم اربعة او ستة او ثمانية يعني هسه هنا استخدمت رقم ستة عندي الألوان الأساسية الأزرق والأصفر والأحمر هاي الوان أساسية هذا شيء منتهين من, من عنده خلوها ببالكم هاي الألوان الثلاثة راح نطلع من عدها مجموعة من الألوان إذا ما كان عدكم إضافة إلى الألوان الحيادية الأسود والأبيض تمام هسه راح نجي نرس- نمزج الألوان شلون نستخرج بقية الألوان. يلا تعالوا وياي حنبلش راح نحتاج قماش او كلينكس حتى نطلع المي الفائض من الفرشه هنا انا راح استخدم قليل كلكم تعرفون الاكريليك ينشف بساع فراح استخدم الوان قليله حتى لا يروح حرامات كل ما تحتاجون تضيفون الاكريليك اللون راح ضفت هسا اللون الأحمر مهما كان يعني إذا كانت ألوان غامقة الأحمر تون آخر أحمر أو أزرق لون آخر غامق أو أفتح كلها تنطيكم نفس هاي الألوان بس بتونات مختلفة يعني برتقالي أو أخضر أو بنفسجي أو ألوان أخرى راح تنطيكم إياها بتونات أخرى بس نفس الألوان نفس الأعائلة راح تكون خليت الأصفر والأحمر والأزرق هاي الألوان الأساسية إضافة إلى الأسود والأبيض الأسود والأبيض وحدهم ما نستخدمها بأي لوحة إلا في الحداثة آه نجي هسا أنا شرح نس نسوي راح أول مرة آه راح أثبت لكم الألوان الأساسية اللي هي الأحمر راح أرسمها آه راح أثبتها على الفريم على اللوحة وراح أخلي الأصفر وراح ليش سموها الاحمر والاصفر والبرتقالي من الالوان الحاره سموها الوان حاره باعتبار مثل الشمس والنار ولهذا سموها الوان الحارة والازرق والبنفسجي والاخضر سموهم الوان باردة ليش لان هي باعتبار الوان الفيت هسه هنا نمزج الاصفر والاحمر رح ينطين اللون البرتقالي إذا ما عندك لون برتقالي راح تمزج البرت الأحمر والأصفر ينطيك اللون البرتقالي تون كل ما تكثر لون راح ينطيك تون آخر هنا كثرت من الأصفر راح ينطيني برتقالي أفتح أوكي أه إذا خليت أحمر زايد راح ينطيني تون آخر برتقالي شوية أغمق رح صار عندي هنا بالنسبة لهذا هالمجموعة صار عندي خمس ألوان البرتقال ثلاث ألوان الأصفر والأحمر وإذا خليناه ويا اللون الأبيض مزجت ويا البرتقالي راح ينطيني تون برتقالي بعد أفتح بدرجة يعني كل ما تضيفون لون من الأبيض من الغامق ومن الفاتح راح ينطيكم لون آخر بس من نفس المجموعة. هسا لون البرتقالي، البرتقالي ويا الأسود راح يعطيني لون الحني أو البرتقالي الغامق. شوفوا هاي التونات طبعاً كلش ضرورية لرسم البورتريت. شوفوا هذا اللون الحني. نجي هسا عندي الأصفر خليه ويا الأبيض راح يعطيني الأصفر النقي. لأن الأصفر عندي هنا هذا الأصفر نسميه البال شوية لونه غامق فمزجت ويا الأبيض انطاني لون أفتح، أما الأصفر ويا الأسود راح أخليه راح ينطيني لون الأوكر هذا اللون كلش مهم هذا نسميه لون الأوكر أو الخردلي أو الخردلي لون الخردلي، أوكي هذي هسه نمزج الأخضر وال. العفو الازرق والأصفر ينطينا الأخضر هذا تون عندي هاي نسبة المي شوية هواية راح أضيف مرة اللوخ الأزرق شوفوا عندي نسبة المي هواية عندي هذا اللون الصحيح الأخضر الأزرق ويا الأصفر ينطين اللون الأخضر مهما كان تونات الأزرق والأصفر عندك راح ينطيك أخضر في كل الحالات هذا كثرنا من الأصفر راح يكون اللون الخضار مائل إلى الأصفر، وإذا كثرنا من الزرق راح ينطينا لون مائل إلى راح نخلي ال- شوفوا؟ هنا خليته ويا الأبيض راح ينطينا شوية راح اخلي الأصفر والأزرق وراح اخلي وياه أسود راح ينطيني اللون <hesitation> ال... خلي نقول العسكري الأخضر العسكري. ينطينا هذا التون اللون العسكري هذا اللون اللون العسكري تمام هذا اللون العسكري عندنا صار مجموعة هنا خمسة ألوان استخدم هل ثلاث ألوان الألوان الأساسية ثلاثة نمزجهم يعني الأحمر والأصفر والأزرق راح ينطيني لون غامق جوزي غامق أو لون أسود ما إلى السواد يعني جوز الجوزي الغامق ما إلى, إلي السواد عندي نسبة الحمار أكثر شوفوا لينطيني اللون السماقي هذا الأصفر والأزرق بعدين أضيف وياهم الأحمر يعني الأخضر والأحمر والأزرق أزرق أحمر وأخضر هاي الألوان راح ينطيني اللون الغامق الأسود راح يطلعني اللون الأسود شوفوا هنا راح ينطيني اللون الجوزي الغامق لنميزه يعني مزجت لون الاحمر البرتقالي والازرق شوفوا كل ما هاي اذا تريدون تغمقون تستخدمون اللون الاسود اذا تريدون تفتحون تستخدمون اللون الابيض هاي بالنسبه للبورتريت وهاي الخضارات شوفوا هذا الاخضر هاي الخضارات كلها نستخدمها بالطبيعه ليرسمون طبيعه هاي الخضارات تفيد يعني هنا الاخضر والأحمر راح ينطيني لون القهوائي شوفوا خليت وياه شوية أسود راح ينطيني لون أغمق صار عندي مجموعة هاي المجموعة من الألوان ممكن تعتمدون عليها يعني شوفوا ما عندما كان ألوان فقط من هاي الثلاث التل... التل... ألوان طلعنا هاي المجموعة من الألوان يا ربي عجبتكم الفكرة وعجبتكم آ... ال... طريقة المزج عجبكم الفيديو عجبكم الموضوع تقدرون أي سؤال أي استفسار تكتبوا لي وممكن إن شاء الله هو كل اسبوع أني تأخرت عليكم جمعة راح نزل لكم موضوع راح نشرح عنه ممكن اذا تردون توصلكم الاشعارات فعلوا القناة الجرس والاشتراك واللايك وفعلوا الجرس حتى يوصلكم كل جديد مني كانت وياكم اتيها الخالدي تحياتي